Pogledamo koređe. Vič, ni, san, ši, bo. Vič, ni, san, ši, bo. Piskajte s ovaj stranu. Nazad. Desno. Nazad. десять азол яблочно 9 9 3 4 9 No idemo reč ne stan še novo, reč ne stan še novo. dole. na da obrazu prostima vec ne sad shego vec ne sad shego potvrđite jedno stom nazad ugra nazad Stegnite prste. Idemo na leđa. Ko ne može на leđa nek se otkajte na glanove ili na laktu. To je ko može na leđa biti da dole. Stegnite ruke na налясно назад моево назад десно назад добро сето окъси идва рич и рич Ah. Sheila O'Reich. E. Reis. E. Reis. E. Staub. Sheila